એક જરાનું દોડ્યું જાતું સુખ એ તો અજરથી પછરાતું એક જરાનું દોડ્યું જાતું સુખ એ તો અજરથી પછરાતું પછરાતું પછરાતું તું હસતું હસતું જાતું નય હસતું હસતું જાતું એક જરાનું દોડ્યું જાતું સુખ એ તો અજરથી પછરા તડર્યું જાન તડર એદો એદો અજો ટી પડે આવતો તો ગીત